خط اليأس والحزن اللي ماشي فيه صارلك سنين لوين حيوصلك بشو عم تستفيدي منه شو عم بتحققي غير انك تغرقي إيه أكثر بافكارك السلبية وتضري حالك كسري على اليمين وغير الخط اللي ماشي فيه بركي بتوصلي لمطرح افضل جربي وما رح تخسري شي تغيير بسيط بتبلشي فيه وبتعمليه كل يوم بياخد من وقتك شوي ممكن يقلبلك حياتك كلها خلال سنة واحدة تحكمي بحياتك وعيشيها صح